Це центр вакцинації на вулиці Злуки, в Тернополі. Лікарка Тетяна Леванець реєструє на третє щеплення тернополянку Надію Піговську. Її ведуть вакцину Pfizer, адже в цьому центрі наразі є лише така, каже лікарка. «Після вакцинації не переохолоджуватися, не перегріватися. На випадок, якщо підніметься температура, обов'язково мати щось від температури і багато пати рідини. Жінку щеплюють та просять зачекати 20 хвилин під наглядом лікарів. Надія розповідає, коронавірусом не хворіла, вакцинувалась у червні минулого року. Я працюю в туризмі, бачу реалії. Без третьої дози скоро нас нікуди не будуть пускати. Я дуже люблю подорожувати. Серед моїх знайомих є вакциновані особи, які перехворіли, тобто я бачу, що все ж таки вакцина не має такого ем, терміну дії. Ну, тобто за півроку вона дійсно славне я вважаю, що така бустерна доза підтримує все ж таки мою здатність протистояти цьому вірусу, а якщо б Боже, захворіла, то все ж таки що пройде легше. Щепитися бустерною дозою потрібно через пів року після отримання другого щеплення від COVID-19, каже лікарка Тетяна Левенець. За її словами, до 15 години бустерну дозу в їхньому центрі отримали 36 людей. не змінилося. тобто Ми вже давно працюємо з вакцинацією, тобто для нас це не є нічого нове Не потрібно диткових даних зовсім ніяких, тому що людина вже два рази вакцинувалася, вона є в програмі і її можна вакцинувати». Кернополянину Маркіяну Голику 80. Він також прийшов щепитися втретє. На запитання, чому прийняв таке рішення, відповів. «Я по спеціальності ветеринарний доктор. 20 років я був начальником управління ветеринарної медицини. І в області ті роки було біля мільйон великої рогатої худоби. І тільки вакцинація і інших випадках спасала ситуацію епізотечну області. Тому я знаю, що таке вакцина, що вона дає і щось люди окремо кажуть, бояться, чого бояться вакцина, яка спасає. Заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Скарлош розповідає: "Після введення бустерної дози можна згенерувати новий covid-сертифікат у додатку Дія. При проведенні бустерної дози, коли людина її отримує на 200 70 днів продовжується сертифікат, вакцинальний сертифікат, який отримували при вакцинації першою і другою дозою. До кінця січня Міністерство вже чітко розробить схему, як на законодавчому рівні вносити відповідні дані і через систему «Дія» на 270 днів буде продовжуватися сертифікат, вакцинальний сертифікат. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.